ajar menulis huruf kecil z. Cara tulis huruf z langkah 1 tolak tepi. Langkah 2 lukis tiang kecil serong ke kiri. Langkah 3 buat tolak atas garisan. Tolak Tepi Lukis tiang kecil Serong ke kiri Tolak atas garisan Zek Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Akhir sekali Tulis Zek kecil Ada tiga langkah Adik kena tulis Adik tolak tepi Lukis tiang kecil